بفضل خدا دے کو کیا چاہتا ہو بفل خدا دے کھو کیا چاہتا خدا دے کیا چاہتا ہوں مصطفیٰ کی دعا چاہتا ہو مصطفیٰ کی دعا چاہتا ہودنے کی پیار فا چاہتا ہوں مدینے کی پیاری فضا چاہتا ہوں خدا را بہی فضا چاہتا ہوں خدا را وہی چاہتا سے وفا چاہتا ہو سے وفا چاہتا سے وفا ہو میں رہنا صدا چاہتا ہو مدینے میں رہنا صدا چاہتا تجھ سی چاہتا تجھ سی سی اتا چاہتا چاہتا ہوں بدیل میں آنا شہ چاہتا ہو بدینے میں آنا شاہ چاہتا ہو تمہیں کوسی سے رسم رول بولا رشتر بول ہو طلب سے بھی تم سے سوا چاہتا ہو طلب سے بھی تم سے سوا چاہتا رس بائیوں نے مجھے گر رکھا ہے رس بائیوں میں مجھے گیر رکھا ہے وش بائیوں میں مجھے گر رکھا تھا رس پناہ رسول خدا چاہتا ہو پہ رسولی خدا چاہتا ہو سا مجھ چلی چل پتبا باد مجھ سہارا بس تینا تیرا چاہتا ہو سہارا بس تیرا چاہتا ہو چاہتا ہو ہوں کسی جب چاہتا ہو گو کس لیے جب میں کیا چاہتا ہو گو کس لیے جب پتا ہے انہیں میں کیا چاہتا ہوں پتا ہے انہیں کیا چاہتا ہوں میرے بازو میں تو بدمال میرے بازو میں تو بدمال میں محنت صرف چاہتا ہوتی چاہتا ہو نہ تہذیب مجھے نیو موتم نہ تہذیب مجھے ہوں سزا چاہتا ہوف دعا چاہتا ہوں یہ مالا گن گاری ہوں میں مانا کہ میں ہو گنہ گاریک مالا کی می گنہ چاہتا چارتا ہوں ایسنا اے, اے شہید خاج اے پرسنا کی کھا فیضان احمد رضا چاہتا ہو فیضان رضا چاہتا, ہوں چاہتا ہوں بفضل خدا نے کو کیا چاہتا ہوں مصطفیٰ کی دعا چاہتا